Βαστούνια, μπάλες και ταπειλούση. Ήμουν σίγουρη ότι τα χάνατε αργά ή γρήγορα. Ευτυχώς για σένα γύρισα. Έλα να κατατροπώσουμε αυτή τη χάση. Θα στείλω μια στριφογυριστή στη μύτη της μου. Όχι, σκάτ, Θα τελειώσω τον Αγώνα μόνη μου. Τι! Όχι! Χρειάζομαστε μόνο ένα ακόμη out. Σκέψου τις Λέρνινγκς, Μολί. Σκέψου το Βράιτον. Ευτυχιοποίησέ τους. Θέλω να εκτυχιοποιήσω τον Πράιντον, όμως όλα τα έκανα για να πιστέψουν οι Λέμιντς στον εαυτό τους. Τώρα είναι καιρός εγώ να πιστέψω στις Λέμιντς, οπότε τέρμα οι ζαμπολιές! Οκ, εσύ τα χάσεις, κυριολεκτικά, για την φάγμαση! Σταμάτα να μιλάς στον εαυτό σου και ρίξε! Τόσο περήφανοι για την ομάδα, συνεργαστήκαμε για να κερδίσουμε το έπαθλο! Τα καταφέραμε, Σκράτ, οι κάτοικοι του Μπράιντον χαίρονται επειδή οι Λέμινγκς ακόμα και οι Λίβι πίστεψαν στον εαυτό τους. Και το καλύτερο ήταν μια έντιμη νίκη. Δεν ήταν! Το μόνο πράγμα που θα θυμάται κανείς είναι μια έντιμη νίκη. Μπορεί να κέρδισε σήμερα, Μακί, αλλά αύριο θα ξαναγίνει αξιοθρήνητη. Ωh, oh, hey, κάτι διμήθηκα! Επιστρέφω αμέσω. Λοιπόν, το ΤΑΜΗ γράφεται με Y ή με Y. Και πάντος, Μάγκη